זה יהיה עוד כאן. אני גם חשבתי שאתה אישה עדיין החורם, כי אנחנו מולדים לסורד של הפרפורמנסים להשארת המימורים, זאת הוא לא, אני חושבת שני משנתים, אני לא... קוראה לא רגיל. נחשת, חשבתי כדי לדבר. יותר בטוחות להרגיל. לפעילו, אפשר כמאתי, סגורה. אנחנו לא יודעת. לא, לצרים. אני לא שמורתי אחת של יאין. אבל אילן לא ראשון לכתובים הוא אתה פונס, הוא מכין כן, כן. ולשקור שיש להגיב כרון. לא רק שהוא שתקן, גם כשהוא אז עכשיו... או שולי את זה זה את הולכת. מה מה שייעשה, זה באמת זה התחיל, אז כאילו, נתרשפתי על זה מידי כמו שתגריתי עליו, ואני מבקש אני לא יודעת כמה נקריות אני באמת אני הרגשתי כאילו שכל הלחץ עליי כאילו, מתי היינו כמה נפסיק זה בסדר, אני לא יודע מה הוא רואה אצלך, אני לא יודע, אבל כשהדיון נקרא ככה שאנחנו פתאום נבין שאתה אולי שיקור ואתה לא מתחיל לדבר ביניהם ולא נכנות, זה מה שלכים לקרות עכשיו. כשאנחנו מתחיל לדבר ביניהם ולא נסתכל על זה, ולא למה זה שיקור? זה לא זה היה כך חמישה צ'ייסטרן, כאילו, לא יודעת על זה צ'ייסטרן. אז אתה לא... אתה לא בדקת את התנאי. זאת אומרת, אתה יכול למהלכת. הולכים לביא דילה דעת. אני כבר רוצה בשביל לדבר. יש לא אתכם בכל המכת. רואים, רואים. רואים, רואים. מה? אתה יודעת על הגשי שצר? אבל Amen. זה יוצרון מנותית של כהוכבידו. אז אני כמה יחדים שותק את זה בסדר. או בדיחה לא أنت في المعرض أليس؟ أظن صحيح. ليش لا؟ لي لي نيكار. لما بشركتي بتكا، تي تي كا خو تايم شا. ليش لا؟ ما شو؟ ليش كذا؟ بس أقول، بندخل كار، بعالمعرض، لما והיריעה שיראו בזרועות, הייתה לא עבודה שבאו מן כאן, מול הכיסא, בגלריה, מול הכיסא שהייתה מעלית, הם בולים במעלית לגלריה, מבטחת להזוהים מין... לא כאן, כזאת, כן? ועליו כיסא, וישל על ברציפות עד שהוא וכי יש עוד איזה עוד קודם כל כך, אתם אמרים שהם קבילים של הגודות בשנות אני לא יודעת אם יש רבות כאלה אחריהם. אני חושב שההקשר המייתי לא בכך בגלריה על התובבות של או על התורא של מובד התלמיד או אמנות לחימוך,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 להריח להבו אופן קשה. בסיטוארים הוא של ביקורת או של בלמידה של הומנות. והדבר השמש בכי או חריג שמדמיינים מה קורה, ולא רק של פרזנטציה, של מפגש ביקורת תחודות בכל מוסדות ההומנקות בעולם. וכמה הזה שהיא תעורר, על, על הסטודנט כמה הוא חריג, על פניו. אותו רגש יכול, מי שהוא קרבול איתו עורר גם, מול מי ששם צפוי, אקדמיסטי וכו'. אז מה שביע קרב בסיטואציה הקטנה הזאת, שמוצרה שזה לא כי אנחנו רבוגים במסורת של הלכות, זה היה ננעת, קצר. באמת האחרלות פה את זה דרמה גדולה, אבל יותר זה, עכשיו המפות כשבי נתחילה להעלות. גם... רפלקסיה על הסיטואציה והרפלקסיה מושגית על הסיטואציה כמובן שצריך לראות אבל גם חוללה פעולה אמיתית כמו הצורך לגונן שאני גם לא הרגשתי זה אבל אישה הבעיה או האמני הזה הוא נפדיע בי בתוך הקונטקסט הזה שהתמוטד יקיד לא, לא קטוב איזה רדיקלי, הוא כבר לא חשבתי שאני כשאת תשתונף למשך שיש שעה. זה סוג סוג של נתגש נושאי, מה שעולה של... אני חושב שהשוב הדבר המעניין זה שבו המצאג מתרחש עכשיו, כלומר, שמייצר. התחושה הזאת, אני לא חשתי יותר, כלומר, הם מורגילים לארס זה, כן, זה פתעה. והפסקה והתיישבות הופכת בעצם את הסיטואציה הזאת והפעולה האמיתית, ובה יש פה מימד של גונן, כלומר, על אבל יש פה גם מימד אגרסיבי, כמו שניכל אבל לצ'אוקי מנס, כלומר, דברו מספיק יש איזה אגרסיב, אגרסיב, כן. אני לא, אני לא, אני... קודם כל, חלק מה... קודם כל בקשר ולא הולך לתת הסוף. לא הולך לתת הסוף, זה תלוי. מה, אני כאילו לא, לא... זה נפשע, לא הולך לתת הסוף, אין לו שאתה את זה בוקבוק, כי המטרה שלו לא הייתה להשתודד <עוד> שיפסיקו אותו, או עד שיגמר. אם המטרה שלו הייתה להגן למצב שהוא יושב פה ולא יקרות בגלל את מה שאנחנו אומרים, אז הוא הולך לתת סוף, לא? אז מה והדבר השני, אני גם עכשיו, אני קודם מרגיש, הייתה ג'וק הוא הניס, אלא אני מרגיש שהוא ששי סם את עצמו במצב מאוד פגיע, עכשיו. שאני חושב אם אני... זאת אומרת, אני יכול לראות את זה, כאילו צפות אני חושב גם אם אני בטור סטודל, אני עושה שדבר על מול המעול של שיקור, זה לא במצב מאוד פגיע. וכל המצב הזה לא נוח, שאני עד עכשיו לא יודע, אם לא מעט כבר ללכת... אנחנו ממשפים אני לא יודע, אני אגיד, עוד יותר את לא, אז מה שעמדתי, יש פה משהו שהוא פתוח אותה שאלות כפולה. השטייה כמדמנה, ובאמת סוגד שסמנות פה במצב של מגבלה, מגבלה של קליטה, של לדבר, של הפעלה של פולס, של הגנה הלאה. מצד שני, יש פה משהו שהוא של אגרסיה, בכל פעולה אינטראקטיבית גם, ‫מכפר יחד להיות על הבמה, ‫כן, הדיבוש כמו כבר לא רק, ‫באפני רצילת ארמאסן, ‫הוא חנית מהעבודה שלו. ‫אני גם חושב, ‫הרובן הזה שזה מייתר לא רק, ‫נגיד, דיבור על עובדות בשנות ה-70, ‫אלא, נגיד, כשראיתי אותך שוטן, ‫אז חשבתי, בגלל שאני בתוך ‫עולם רוסי כרגע, ‫על של שטיינות רוסית, ‫של רוהה משוטה בניו יורק, ‫שנות ה-40, ‫בשנות ה-50 פולו, גברים, גברים האלה שהשפיעה חיים כמה תפיסת הבוהמא שלהם וללכת עד הסוף ברוסיה זה לא לשתות הרשובה, זה להיות שטוי חודשיים, כן? לשתות בייפסית החודשיים. כלומר, הסוף פה, גם היום לנו לא הדרך, אני אומר את זה, אני גם אסכים אני חושב שהוא עושה את מה ש... הוא עושה לא? לא עוד משהו שיש יתצר להסובב כדי באמת לרד את הressources למותג השם. אני רוצה שיגמר קמח וקמח וקמח מינרלי על, על שני סוכנים של תערביות שמא בבאר ציון מדברים זוגית קמח, וקמח, וקמח מינרלי על. אז שני סוכנים של תערביות שמא בבאר ציון מדברים זוגית קמח, וקמח, וקמח מינרלי על. אז שני סוכנים של תערביות או שהאקט הזה עם הרעידה של היד עם משהו שייצר משהו טוב בקצורי מהלפני או בזמן אמת הדמונסטרציה הזאת בקצורי לגזרת עבודה לפני עבודה בבצלנו לא יכולה לא כן full color مختلف יש ארוכה, יש אדום קורס, והכי זה לא קיימ, אני, אני ממליץ את הפסקה דומה בקורס שחייתי בדנמ, סטודנט או אדום קורס. אז במקרה, הסitואציה, לא, לא לא, יש בסימן שלוש שנים, אתה יכול זה אחרת, כי אנחנו זה, זה יותר פורמלי. הוא היה מתכוון אם הוא היה מתחשב, הוא אומר, שוטים, דברו. או... אה, בני, לא יודע אם שאני מתכוון אבל בשבילי, חלק האיופי של עבודה, העבודה של תיאר, כמו שאתה כולת בקורפת, קונתו מידאלה, שיש לדעיון אחר, ובכלת מה האיופי, את זה ספילים, את שתיים. תודה, לא, זה, זה, זה, זה. זה שבועי שתרתנו. אתה לא משנה את מה שולחון צאל פורם סיטואציה mit dem Geld. מה? זה, אז, א, אני חושב שיש מוציתת משהו, זה קופני ממש. בכל בכל דברי דברי זה, זה מרגה. זה המאשך, אני כבר לא יכול לעשות voy a ir con Javier y con Emanuele Orquet, tenía que leer también de Sovieton, es que titrot de hancua, que dice Lizetotgada de Sipor de Kafka, que se llama Manetani, que viene de Ghana, de la ciudad de Sho, y y meชucheçam de Soviet, no puedo leer, אני אודיתי. אני אמד את לא, לא, אני אמד נכון? תתראה מה אתה זה. אפשר, אפשר cia che ha homogeneo alba perché se alba non non c'è una una harcese o זה però se vedo che c'è una aprile o ten che è nel sotto e non massimo che va lì qua a morschma sotto sotto sulla sofa dopo acca la dama di metallo o sofa io נראה לי שאחד הדברים שהעלו פה, פה בתוך הסיטואקציה זה המורפיות של הסוף. יש עומד פה ברקע הציפייה שתהיה כאן לך עד הסוף ואולי זה ההפתעה שאין לך עד סופר בבוקטים או עד גילפון. ואז עולה השאלה איך אפשר לקבוע את החלטת הסוף. נראה לי שהאפקט... את לוב של הטיברסים. נכון, למשל. של... נכון, יש כל מיני סופים שאומרים, סוף הביקורת, סוף העבודה והתחלת הביקורת, אז נראה לי שהסוף זה מושב שהוא נורא אליכונית, וגם הגורן הסופני של השקיען, הפתולוגי, וגם איזה סוף שהוא נורא עולה רכת. זה נורא עולה פה, ועוד אסוציאציה אחת, לא והמתימון של מה זה אומר לחשטיין שמגיע לחדר שיש פה אנשים יושבים סיסטי מעגל, זה קצת הזכיר לי את הפקטיקה המצביקה הזאת, היא קונאה אמריקאי, עוד אני מכיר אותה משם, אני לא מכירה על כל הסטימנטים של, בעצם נקרא, אינטרבנצ'ן, שהאדם מגיע. כן, לא, אבל יש את הסירוע שבו, המשפחה והחברים של האדם עם איבעיית, איבעיית, איבעיית, איבעיית אקוון, מזמנת אותו לרוב במין ההפתעה, ועושים לו מין שיחה כזאת. וכאן זה סוג של הינטרבן של הפורס, זה השכיין למזמן את המשפחה כדי שהם יעשו לו אינטרבן כן, אני רואה כאן עוד פורסים את בג'סטה של הלשתות, כי אפשר אחר,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 ‫אופן מסוים של מה זה אומר, ‫היא פשוטות. ‫דבקל לא האופן השטיינים, ‫אלא האופן ה... ‫מומי, ניתן זמן, ‫מדיבק שופר מוכוס. ‫היה לי מגידה מיודש ‫בכל כמישה שופי, ‫על הכול ניתן שלי אנחנו מרגיש עכשיו, ‫וזה קורה מליגה, ‫קסימות כאלה שקוראו פחות שקוראו, ‫אנחנו רק מעלדת כשארה. ‫-איי, הנה המדידה שקוראו. ‫הלכוש, מליגה, ‫אבל היא תכנת שהיא אולשות אחד ‫הוא חמישה ש isolation. לי לדחויות